السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم دكتور محمود مهازة وصل الخميس ديجيتال سكانر موصل عليه من شهر واحد الحمد لله هي توصل هذا إيش بيعمل لنا هسه نأخذ القياسات دي ديجيتال أي الكمبيوتر بس هيك نشغلها ونبلش العلوي السفلي وهي تطلع النتيجه النهائيه كبسه زر نودي للمختبر عشان يتصنع كل التصنيع بيصير على الكمبيوتر يأخذ خطأ ممكن إلا عاد إذا الإنسان عاد... اللي قاعد على الكمبيوتر عمل خطأ... يعطيك العافية